shine. شواري حواري جنيه قلبين فيها زوري يلعب اطلع وقعم السماء ومن نزول وقت اللزوم ومسل يبع لأي دور حنزل ننكب نقدم قدم, قدم قسم دور فننك مش هيك تنسي خشب وصسنين كل دور احنا لما و احنا وإحنا الزار احنا العزوة و اهل الدار احنا نخلص اي احوار اجمع في فكة وكله كله طار بالوصول نعرف تمامنا ولب بلد حافز كلامنا عدنا تموح بسنا مامنا لمدة. لمدة. <تصفيق> احنا الشوارع والحاره ما نحتمدش من الشيطان بسعى الشباب ضيع الزود نكسر الف باب فاهم الكلام قولت ودايره الافلام ان عينك دول كام صح صح بيتقال ولا معانا خد هات مبدأنا وعالتمام سلام لنفسك اضرب حي ادع كويس على اللي جاي دور مش هتلاقيلي زيي ولا يفرق معايا اي دماغي عاليه وكيفي ايس وتشوفي بيبي وفيري نايس ما تيجي عندي فرك لايس اشتركوا غالية